باید بعد تست بشه یعنی من بتونم از استراتژیم قبل از استفاده یه ریپورت بگیرم به دردم میخوره به دردم نمیخوره بحث معاملات سی اف دی هست و فیوچرز خاطرتون هست اون موقع من در مورد فکر میکنم اتی 500 یا 600 دلار بود حالا اگر دوستی میتونه کمک بکنه دقیقشو بگه تو همین اوردر بود که من خدمتتون ارز کردم که بچه اتر به نظر من شرایط خوبی داره و میتونه رشد داشته باشه دلیلش هم 470 خان آقای حاجیان میفرما 470 دلار بود الان چقدر؟ امروز 1300 خورده ای بود 20 بهمن فکر می کنم به تایم ما 1318 دلار به به به دوستان این خیلی حس خوبی به من, من میده وقتی میبینم مک می نویسن 1318 یا مثلا حالا بله 1304 دلار و این نشون میده که بچه ها درگیر بازارن خیلی هم خوشحالم این یه پیشبینی روش هست که تا 2600 تا میتونه بره یه پیشبینی 20 هزار تا داره که من خودم اون پیشبینی رو خوندم ترسیدم ولی با چیزهایی که می‌شنوم خیلی از دور از ذهن نیست یه بازاری به نام CME وجود داره من اینجا بنویسم این بازار آتی شیکاگو هست 2000 هزار هیفره ایجنم اومد روی بیتکون معاملات آتی خودش رو اندازی کرد نه اینکه فکر کنید اتر معاملات آتی ندارد تو بازارهای دیگه داره ولی حالا دارن اینجا بهش میپردازن و این میتونه کمک بکنه به رشد ازاینده اتر و امیدوارم که به اون 400-70-800-500 600-700-800 خرید کرده باشیم که انشالله بتونید یه سود خوبی از این محل برای خودتون سیف کنیم خب تا اینجا ما کلی صحبت داشتیم روی حوزه های استراتژی و یه منطور بیهدر فایننس و امیدوار هستم که بتونیم اینا رو خیلی خوب و امید بریم جلو بحث بعدی شاخص های پیشرفته و عرض شود غیر تکنیکال برای پیش بینی ارزهای دیژیتاله من میخوام روند قیمت رو بر اساس یکی ای این ابزارها ها ببینم در نظر داشته باشیم که ما هیچ بازاری با یک شاخص نمیتونیم بریم جلو و اگر کسی به من گفت من یه ابزار دارم با همون ابزار شما میتونید میلیاردرششی یه مقداری زیادی بهششک کنید. آشنایی با ربات های معامله گر و آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری که توی این حوزه دارن کار میکنن شما میتونید کریپتونتون رو توی ببریم توی این صندوق های سرمایهگذاری کمی محدودی از مثلا سهم تسلا بخرید اکس بخرید عرض شود که اپل بخرید یه ثبت استاکی بخرید اگر براتون جذاب هست و حال من بخوام فقط به عنوان یه ابزار به شما معرفی کنم این محارت که شما توی این دوره یادت میگیرید بدونیم هر چقدر ما جلوتر توی این بازار بریم این مسئله انیختر میشه من مطمئن هستم دوستان حالا تعدادی که حضور دارن شاید مثلا بیشتر تو مدل سرمایه گذاری به مسئله دارن نگاه میکنن و خیلی هم درست ها من خودم هم سبدم قسمت قابل توجهش اینوستمنتیه قسمتیش دیلی تقایی اما مطمئن هستم که این نسبت حالا نسبت من با شما و هر کدوم از شما با هم دیگه فرق میکنه ولی من مطمئنم توی بازی بولند مدت تر یعنی سال دیگه این موقع من میتونم قول بدم که قسمت عمده شما میبرین سمت دلی تریدر بودن و مهارت هایی که مربوط به این حوزه است رو کامل یاد میگیرین ابزارش، ابزارش ساده پیچیده نیست فقط بعد بریم تو دلش ما بعد باهاش بر بریم سرفصل پیش رفته تحلیل و معاملهگرری، شامل آشنایی با استراتژی های که امروز شروع می کنیمیم شاخص های معسل و تحصیل گذار و قیمت هست شاخص های پیشمیی قیمت بیت کوین سایر های دیجیتال، مالی رفتاری و روانشناسی معاملات صندوق های سرمایه گذاری و روات های معاملهگر و روش های سرمایه گذاری در کرپتوکارنسیه و اینها به ما کمک میکنه که توی حوزه پیشرته تحلیل و معامله گری به یک سطح قابل قبولی بریم تمرکز بیشتر دوره بر روی فصل سه دو سه چهار هست فصل اول پنجم و شیشم به عنوان فصل کمکی دارن میان این محتوا رو هم کمک میکنن که از نظر علمی قابل قبول تر براتون باشه جا بیفته مسئله به اضافه این که به قول معروف کمک بکنه که نسبت به آزاد دیده خوبی پیدا بکنی. ما در دوره قبل همونطور که دوستان اشاره کردن سفر صفر تا صد های دیجیتال یه زنجیره گولو که اومدی می‌گفتیم فایده‌اش چیه کاربردش چیه امروز اتفاقا یه خبر می‌خوندم هندم سی بی دی سی رو راه اندازی کرد خاطرتون هست که سی بی دی سی چی بود دیگه بله بسیار عالی سی وی دی سی بحث ارز دیجیتال ملی بود سنترال بانک دیجیتال کارنسی ترکیه که امسال رو اندازی میکنه هندوستان هم که خبرش دیدیم رو اندازی کرده چین هم چند وقت پیش داشت آزمایشی کار میکرد توی یکی از استان ها حتی مردم پرداختای پمپ بنزینشون هم بر اساس دیجیتال کارنسی پرداخت میکردن بحث بعدیمون در خصوص اصول اولیه رمز ارزها بود با عملا تعداد زیادی از مفاهیم آشنا شدیم کلی اطلاعات گرفتیم که اشاره کردن رد والها رو تونستیم بزنیم ثروتمندان ارزهای دیجیتال بود حالا فارق از اون جذابیتی که داشت یه دیدی دیدیم زدیم به این کیف پولاشون سبد سرمایه‌گذاریشون رو دیدیم مخصوصا رو توکن که وازدیگه چند هزار برابری داره که ما تو قسمت آیسی رو ما مواجه شدیم دیدیم که چقدر جواب میده به عنوان این نقطه گذاری خرید و فروش رمزارزها در اکسچنج ایرانی خارجی رو هم دیدیم آها این یه اه، این برام چند روز پیش اتفاق افتاد هی ده سان گفتم حتما سر شما بگم یکی از دوستا حالا فکر می‌کنم از دوستان دوره قبل بود یا دوره ای که من با یونسکو برگزار کرده بودم برای من پیام زد من میخوام یه مقداری حالا کمم نبود تعدادش بیت بخرم از نوبیتکس الان نمیتونه تامین کنه برام یعنی نمیتونه رو تابلوه بخره و برام جالب بود که حالا به حال این اتفاق میوفته شما شک نکنید زمانی که بازار از بازارهای ما... یعنی اقتصاد دچار مشکل شد بازارهای مالی که بر پایه تولید هستن به متأثر از اون دچار رکود بشن پول میره سمت چی بازاری که بتونه ارزش خودش حفظ کنه و یه چیزی هم بهش اضافه کنه از جمله کریپتوکارنسی حالا اونور یه سری آدم نشستن و خب ماین میکنن عرضه میکنن طوری که هرچی که ماین شد طی فاصله که پیپال مجوز خرید بیت داده بود حتی بیشتر از اون از بازار جمع شد دیروز هم خبر اینو من توی اینستاگرام هم زدم که مدیرعامل ویزا کارت داره میگه که ما داریم این بررسی میکنیم که خرید و فروش کریپتوکارنسی به صورت خاص بیت کوین رو اضافه کنیم پس اگر یه همچین چیزی هم روی ویزا کارت اتفاق بیفته یه رالی جدیدی بیت کوین خواهد داشت پس این تا اینجا دو تا مثبت تو کوگوشه ذهنمون بنویسین که نسبت به سرمایه گذاری توی بیتکوین یعنی منطقی تر بریم جلا اصلا گفت می گفته میشه در سقفا و بک... سقفا و بخشی خانومه بخشی رزاده من متوجه نمیشه علاقه این مشکل عدو بکانه اینکه فارسی نمیشه زد و حالا اگر نکته‌ای هست من میتونم میکروفون شما رو باز کنم این جا میتونید رایز هندو بزنید من میکروفونتون باز کردم اگر نکته خاصی می‌خواید اضافه کنید خب ثروتمندارو دیدیم کیف پولشون دیدیم یه تقریبی رو برای خودمون در نظر گرفتیم خیلی پوش تو سی بیکونه واچر دیدیم که راه حل زمانی که من نتونم بیت باری یا راحت تو ایران بخرم یا برام اختلافش نه صرفه که حواله بزنم صرافی خارجی فارق از تمام محدودیت هایی که برای ایرانی ها وجود داره خرید با استیبل کن و وچر هست و میرفتیم تو صرافی اون لیست بست اکشینجه ارزون رو پیدا میکردیم از اونجا خریدیم این دقیقا همون آربیترایجه بود که با هم صحبت کردیم که من از اون بازاره بخرم بیارم تو به قیمت بیشتر بفروشم این یه مهارت یه تکنیک مفت چنگ کسی که بتونه اینجوری بخره گین بکنه. واقعا نکته مهمی و خیلی برام جذاب بودین اتفاق افتاده و خوشحالم که سری کلاس این مسئله بازگو شد روش های کسب درمد بهعرضز های دیجیتال رو دیدیم همه چیز در مورد آیسیو رو با هم دیدیم انواع رو دیدیم و صحبت کردیم که میتونه روی اصلا به عنوان یه سری آدم ایdrop هاانترن، یه سری رو خیلی خوب دارن کار میکنه. میشه از تو این هام گرفت، و کیف پول ارزهای دیجیتال رو هم دیدیم کیف پول سخت افزاری بود، کیف پول نرم افزاری بود و یک کیف پول کاغذی هم درست کردیم که از همه تر بود و سیف امنیت بالاتری داشت که میتونید ازش بهره منشی کلابردار هم گفتیم که از چه روشهایی استفاده می‌کنن که سر ما کلا بذارن خب ما یه تقریبا نصف کلاس رو به این گذروندیم که یه توضیح دادیم در مورد مسیر مون و ان نصفه بعد یه کلاس میپردازیم به موضوع مربوط به این سرفصل که مطالبی که عرض شد خدمتون در ارتباط با همین دوره هم هست فصل اول آشنایی با استراتیجی های معاملاتی من توی این فصل اول میخوام چی بگم؟ آشنایی کلی با روش های تحلیل انواع استراتیجی های معاملاتی تکنیک تقاطع تلایی و مد اشتباهات رایج سرمایه گذاران و گران استفاده از تحلیل تحلیلگران برتر دوستانی که در دو جلسه گذشته من بودن در مورد این معادله ذهنیتی دارن و من فقط میخوام از عزیزانی که در, جلسه پیش در دوره قبلی یعنی سفت و ست حضور نداشتن یک دقیقه به این فکر کنن که این معادل 5 و 3 و 4 و 4 مصابی 16 یعنی چی و بعد من پاسخو میدم که خیلی زمانمون روی موضوع نذاری الان 7 و نه تا 7 و یک دقیقه فکر بکنیم بله میفهمم که شبیه اب 300 ا خب تایمر 750 شد ساعت لپتاپ من ببینید این شکل رو شاید شما توی فیلم وست وورد دیده باشین همون بحث هزار توی بود که دنبال در ورودی و برگشت به زمان می‌گاشتن و می‌خواستن زمان رو برگردونن فیلم قشنگیه و سریال البته سریال قشنگه نمی‌دونم اگر دوستان دیدن حالا یه مبادی ریز داره کانسپتی بحثش، اما من یه شکل گرفتم و به این اشاره کنم، این پنج یعنی پنج سال دبستان، سه یعنی سه سال راهنمایی، چهار یعنی